السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، انا النهارده جايلكم فكرة مشروع جميله جدا جدا وهي الدبابيس دي طريقه عملها انتي هتعمليها في البيت و <hesitation> هتبيعها للمحلات وان شاء الله هتكسبي منها كتير ، المفروض كده تعبيها كده ، كدايه عايزه اقول لكم ان اللون المنتشر اللي هو ده ايه بقى الحاجات المستلزمات اللي انت مفروض تجيبيها مفروض تجيبي الدبابيس اللي من غير راس دي من غير راس دي من غير راس ده في كيس بيتباع في الف او بيتباع في علبه كده <تصفيق> العلبة دي فيها دبابيس كتيره جدا فيها عشر دبوس دي وزنها كيلو ونص فيها عشر دبوس دبابيس كتيره او زي ما لك بتجيبي في كيس بيبقي فيه الف دبوس بيتباع وطبعا بتجيبي خرز خرز الحجم ده الحجم ده وبتجيبي الكيس الكيس دي اللي بيبقى فيها البتاع ديه عشان نلزق بيها اهي دي بقى بتحطي فيها الدبابيس الحاجات دي بتتجاب من الموسكي يعني لو عايزه تجيبيها بتروحي تجيبيها من الموسكي بتتعامل ازاي بقى بتتعمل ان لازم تجيبي نوع صمغ كويس يكون بيلزق كويس جامد وتعمليه زي ما انا هوريكي دلوقتي من جهه مثلا الصمغ نروح جايبين طرف الدبوس نحطه كده ونروح جايبين ايه خالص هنروح كده اهو شايفه آه السمك اللي انا جايبه ده قوي ما شاء الله يعني فهو بتلزق على طول وبتسميه لغايه ما ينشف خالص وطبعا بعد ما ينشف تتاكدي ان الراس ثابته أه بعد كده تعبيها ناحيه تاني ناحيه كمان كده كمان واحد تانى ها بعد كده بتعبى فى اكياس كده ستة و تحطى ست دبابيس فيها وبتبيع بالدستة الدستة يعني بالكيس يعني اتناشر كيس من دي اتناشر من كيس من دي تبقى دستة انا دلوقتي عملت حبة ونشفو من كم بعد كده هعبيهم في الكيس ورحكي بقى بنحط ستة الكيس بنحط فيه ست دبابيس الشيئين دي و هتبقى كده هي فكره مشروع جميله جدا وان شاء الله تنجح معاكم ولو في اي اسئله اكتبولي تحت في الكومنت او في التعليق تحت لو عجبك الفيديو دوسي لايك وسبسكرايب وشير ، علشان كله يستفيد ، وان شاء الله تعمليها وينجح المشروع معاكي ولو جربتيها قوليلي لو جربتيها نجحت معاكي لي تحت في الكومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته